Érezted már úgy, hogy az önkormányzat hivatalosan a te érdekedben, de valójában nélküled végzi a dolgát? Szeretnél jobban részt venni a helyi döntésekben? Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Ha az elejétől fogva nézed a sorozatunkat, biztosan emlékszel még az elevengyár sztoriára. Igen, ők azok, akik a gyári közvilágítás problémáit a helyi önkormányzattal együttműködve szeretnék megoldani. A második részben utána is néztünk, hogy ha neked is van egy ehhez hasonló javaslatod, azt hogyan tudod eljuttatni a képviselőidhez. És hogy honnan fogod tudni, hogy választott képviselőid megvitatják-e a javaslatokat? Hogy milyen döntéseket hoznak? És hogy egyáltalán milyen problémákat tartanak fontosnak? A közösségünknek három tagja bemegy majd a képviselőtestületi ülésre, és fogunk érni három perces felszadalási lehetőséget, hogy ugye elmondjuk, hogy mi az a munka, amit mi elvégeztünk, és mi ez az előterjesztés, ami, ami most előttük van illetve átadjuk azt a közel 1500 aláírást, amit összegyűjtöttünk, amiben ugye a gyáli polgárok támogatják ezt az ügyet. És mit gondolsz, hogy a választás, a a az úgy a jutóval a kormányzati választások a segítői ügyeteket? Én az hogy mindenképpen, tehát ugye azért tudjuk, hogy most, most a ígérgetés fázisában vagyunk, és nyilvánvalóan az ő megítélésüknek nem tenne az jót, hogyha nem csak a mi ügyünk nem foglalkozna, hanem azzal az 1000, majd 1500 gyáli aláírással akik, akik velünk együtt éljük ennek a helyzetnek a javítását. Jó napot kívánok, nagy tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtóképviselőink is és a is. Ezt a közvilági testnál ideje lenne, hogy hogyha mindenki beismerni, hogy ez nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Én azt kérném a testülettől, hogy az eredeti előterjesztőnek, hogy három kezdve hagyjuk meg a szót, Mi a véleményét, Az előterjesztőnek ismerjük a véleményét, hiszen több helyen, több fórumon, tévében, rádióban, lakossági beszámolóban mindenit megtette. Én azt gondolom, hogy van itt egy előterjesztés, nekünk erről kell dönteni. Gondolnám, hogy most újabbokat tudná erről a kapcsolatban előadni. Köszönöm szépen. Van-e valakinek még kérdése, észrevetel? Végúrnak adom, hogy azt? Hát én azt gondolnám, hogy azért három percet megért. Ez az 1494 darab aláhívásnak a sorsra. Lássuk azt, ez 1894 darab aláhívás. Ez egy esélyt idő alatt, mert elhújítani, hogy följegy a dugulnak, és akkor már egyre lefogják elvettem. Ezek részben elektronikus részben katag alakú Ezek nem aláírások. Ez egy lista. Ez egy lista. De ez, ez nem aláírások. Szeretném megmutatni a képviselőtársaimnak. Ezt hívjuk 1450 aláírásnak. Egy aláírás nem látok ezen. Itt uh, még csak címek sincsenek, csak különböző betűk, neve és irányító számok. Ennyi. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen! Köszönjük nem Köszönjük szépen! Köszönjük a... szépen! Jó, de ez, ezzel mi nem mit kezdünk? Végbornak adom meg Én csak azt kértem, hogy edjük meg a szót három percben. Már is többet beszéltünk egyébként. Köszönjük Én szépen! szépen. Van, érdemes, az meg az fogjuk Eleg? szavazni, hogy adunk-e szót ennek. Jó, köszönjük! Köszönjük szépen! Igen! Két nem, két igen, köszönöm szépen. A bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Hát ugye az történt, hogy az egyik ellenzéki képviselő kérte, hogy, hogy ezt kapjuk meg és történjen erről a szavazás. Ami számomra döbbenetes volt, hogy a polgármester úr első reakciója az az volt, hogy megszavaztatni sem gondolta szükségesnek ezt a lehetőséget. Én akkor a kezemet. <gül> hát nekem szót nem adhatnak, de hogy ugye kötelező megszavazták. Igen, igen, ezt. igen. Tehát ez ebben a formában teljesen úgy gondolom jogsértő lett volna. Aztán aztán valószínűleg ezt nem is figyeltem, hogy eszébe juttatták, vagy hogy ennek ez a hivatalos módja, de hát ismerjük a, a, ennek a képviselőtestületnek a működését, és szerintem ez most nagyon jól látszott, miután polgármesterül kinyilvánította a saját véleményét, véleményét jó onnantól kezdve a, a fideszes képviselők dolga csak a gomnyomással ennek a támogatása, úgyhogy onnantól kezdve ez eléggé egyértelmű volt, hogy, hogy itt már hozzászólási lehetőség nem lesz, úgyhogy én ezt a részét sikertelennek értékelem, azt, hogy erről Készült egy felvétel, meg egyébként az egész működéséről, és ez nyilvánosságot kaphat. Ilyen formában talán először azt, azt viszont sikernek értékelem, meg azt is, hogy átadhattuk végül is az aláírásainkat, ami, amit ugye bár sikerült egy kicsit, eh, hogy mondjam szépen, lealázni, de, de ettől függetlenül azért, azért eljutott. Egy képviselőtestületi nyilvános ülés vagy önkormányzati közmeghallgatás teljesen nyílt esemény, amin bárki részt vehet. Ezért nem csak akkor érdemes elmenned, ha valamilyen ügyben változást próbálsz elérni, hanem hogy a saját szemeddel is lásd, hogyan dolgoznak választott politikusaink. Így kiderülhet az is, hogy ki mennyire képviseli valóban a helyi közösség érdekeit. Nyakunkon az önkormányzati választások, de még van pár napod arra, hogy utána jár jelöltjei programjának, és olyan képviselőt és polgármestert támogass, aki megfelelő választad a téged érintő kérdésekre. Élj a demokráciát a jogoddal és menj el szavazni október 13-án. Miután leadszad a voksodat, nézd minket élőben a TASZ Facebook oldalán, ahol a választási forródrótunk munkájába is betekinthetsz.